Мотор. Як помру, то не ховайте мене у могилі. З кродним полум'ям віддайте, тіло батьківщині, хай мій дух і з димом білим. Височин здійметься. Знайте, серцю поум'яє в землі не гніється. Та хай ворог не радіє, а та хай не плаче, що загинув за Україну молодий козаче. Повернуся я додому, з по повстану, цоколом слечу на землю, знов у війську. Что чуваки гуляют, шаблигайте, давайте. Долго врагов трепанует в моей стране. Атакуйте, соколы! Слава Украине! Героям слава!